Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si vyrubíme origami krabičku. Takhle bude vypadat. Budeme potřebovat čtvercový vzorkový papír. Přepu... Př... Dáme roh k rohu. Pak dáme ještě jednou roh k rohu. Pak to přeplujíme a pak to znova přeplujíme. Pak to otevřeme a dáme rohy, všechny rohy do prostředka. Pak to malinko přepojíme a pak znova. Pak to přehneme z kraje a pak to znova přehneme. Pak to rozložíme a necháme jenom dva kraje. Tak to malinko přepuníme a pak znova. Pak to přepuníme šikmo nahoru a pak znova dolů. A to samé uděláme i u, u druhého rohu. Pak to. Vezmeme za ty rohy a dáme to k tomu a dáme to dovnitř. A takhle máte hotovou origami krabičku. Tak ahoj, ahoj.